شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا وجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم تَنِيلُ نُورًا وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا وَفِي لَحْمِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي نُورًا وَفِي بَشَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي